مرحبا بخلعا مرحبا وما في مجهول بالسرعة يلا نلعب اللعبة جنود وما في جاهز تعودو في ترود كل شي محدد مهدد الضرب مسدس في كل مشاهد حبك لها خسرت ميزه مش مرتبط وما حد يحكم عليك ذقت الكاس مره وزيد ذقت حب والكل في امنت بمبدا عجبك المهدد تخلص من كل شيء مجزا ضايع بأحلامك وردت تنام تطفي عقلك تعيش بسلام راها من حولك بكل شيء كانت سؤال ببالك كيف العشره هنا؟ كيف العشره هنا؟ بمرنا انا هون لما تخونك شوارع لما ما تفهم شي وانت بالفهم بارع لما بدات قصة لون السواد رفضت تبقى وتركت بلاد كانت الوجه وكانت الملجأ عند سعادة كانت تبدأ كل شعار الدنيا ما توصف معنا كنا للكل ومحك كان معنا شاهد أنا الفكر بنى صرحا عالي منه حالي بحرف كتبت ذكرا حفظت ووصفنا في ظلم الليالي جابت اشعار من هم الحداد مدمن نقلع سكتي عاد ذكروا البلاد بلا اولاد حزنا يناد لبرد ينسالي بس مش زعلان ما بعتقد اني انسان نظرة كانت كل اللي صار بعد الطريق لحاله سار وعدنا بعضنا وما في اسرار احلمنا لبكره وكلنا اسرار اشتركوا <سؤال> yeah. yeah. اعرف بشبيده قليلي حبه ازيدك ما تتخرجي عليك اتسلط ماقدر يشوفك سعيده بعدك دبنه وحيده يبقى هو صاحب الاسرار يفتت فكره مريضه يوقع يقدم عريضه